Alert, inspecția judiciară, acuza ei grave la adresa lui Covesi. CSM-ul urmează să decidă. Inspecția judiciară a anuncat, miercuri, ce a început acțiunea disciplinar fac de subliniere EFA Direcției Naționale Anticorupție Laura Codruca Covesi, urmând ca csm SE să decidă în ce fel va răspunde aceasta. Inspectorii judiciari spun ce covesiase se subliniere IT o serie de abateri disciplinare referitoare la controlele tematice. După ce subliniere ar fi desemnat consilierul judector, se fac controale la două servicii teritoriale. Puncta a cu subliniere din Dispozițiile Art.7 alin. 3 din ordinul numărul. 1201.2016 al procurorului general al parchetului de pe lângă alta curte de casacie sublinierei justicie, care se referă la competența de a dispune sublinierei a efectua controlul tematic. Prin desemnarea consilierului procurorului, subliniere Efaldna, judector de ta subliniere A.T., aflat într-o vedit stare de incompatibilitate pentru efectuarea controlului tematic la două servicii teritoriale, arată inspecția judiciar. Inspectorii mai spun ce, prin acest fapt, Sublinierea fadna, sublinierea împăcat atribuțiile. Raportul Greco, lovituri grea pentru PSD alde. Se cere o reacție publică din partea lui Dragnea, Terișanui Tudorel Toader. De asemenea, arată inspecția judiciară. Prin încăcarea regulamentului sublinierei desemnarea unui magistrat aflat în incompatibilitate, s-a adus atingere principiilor legalității, și, și sublinierei regulilor fundamentale sublinierei prestigiului sublinierei credibilit și actului de justiție în înftuirea ceruia a fost implicat Direcția Națională Anticorupție. Acțiunea disciplinară a fost înaintat secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la modul în care va răspunde povestii. Aceasta este cea de-a doua acțiune disciplinară de clan subliniere a de inspecția judiciară împotriva subliniere Efeidna.